Păi să ne gândim puțin. Mens, sana, in corpore sano. Mens. Toată lumea știe ce înseamnă asta. Înseamnă bărbat în engleză, deci e evident ce transmite cuvântul. Sana. Știți, ce ce se vinde la Lidl? Na, mai aveți vreun dubiu. Corpore, aici, e aici deja altă poveste. Poate vă nu știați ce vorbe, Sigur nu știați. Corpore e un animal vechi. Mai este un singur exemplar din această specie. Nici măcar eu nu știu de ea, Este un anumit om de știință mi-a dezvăluit acest secret. Animalul se ascunde în beciul lui și el este singurul om care a studiat cu această fructură. aș putea spune. Pe vremuri, bineînțeles, când Latina era limba toturor din lume, aceste creaturi erau întâlnite peste tot și erau prețuite pentru calitățile lor de a citi stele, a costruire piramidi a un forno umano ridere cu două cuarne și două picioare de capra Sano De fapt este San O Iar cu tot știm încă San în inglese înseamnă fii ce fiul cunoscut unul există Fiul lui Dumnezeu, evident. evidente Să chiar de Iisus Hristos. Dar O, este un fapt fra zero Zero este înainte de 1, deci ante unul Unul este anul în care s nu scoate fiul Ante fiul Antichristul evident. Reveniți, probați iaurt în corpore anti-cristiu. De clar legătura, diavolul s-a rătat sub formă unei femeile corpore, iar bărbat s-a lăsat așa-zis iaurt în acest corpore. Confer, așa s-a născut Anticristul, o oameni buni, în exclusivitate povestea nașterii anti